Καλό Ευχαριστώ στι γυναίκε και στους άντρες του βουλευτικού σώματος. Έγινε μια πολύ σημαντική δουλειά όλο το βράδυ, κυρίως από τα τοπομένα τμήματα. Αντιμετωπίσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά σε συνθήκε ακραίου στάσσονα. Είναι οι πιο εθιαλτικές πυρκαγιές αυτές, οι οποίες λαμβάνουν ε, χώρα στα περιαστικά τάση. Ε, Κρατώ ω θετικό το γεγονός ότι ο διόξοδο Θεό μέχρι σήμερα δεν καμία απώλεια ανθρώπινης το σύστημα των εκενώσεων βούλεψε υποδειγματικά. Ε, οι κρίσιμες ε, υποδομές μας ε, άντεξαν. Από εδώ και στο εξής, ε, θα ξεκινήσει άμεσα η δουλειά της καταγραφής των ε, ζημιών. Τα σπίτια θα ξανακιαφρούν, το δάσος με τον χρόνο θα ξαναγίνει. Όμως τα ε, δύσκολα είναι από μπροστά μας. Έχουμε κάποιες μέρες ακόμα καύσωνα. Μετά θα αρχίσουν ε, οι άνεμοι. Οπότε θα ζητήσω από όλε και όλου να παραμείνουμε σε απόλυτη συγκρήγορση έτσι ώστε η ζημιά που θα γίνει από εδώ και στο εξή να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Και πάλι ένα πολύ μεγάλο και ευχαριστώ σε όλε και σε όλου που υπηρεσικού μας, τα αστρονομία, του εθελοντέ που με τόση αυταφάρνηση αντιμετώπισαν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Ήταν άλλη μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα. Ε, η δουλειά που έγινε από τα πεζοπόρα και στα τέσσερα μέτωπα έφερε καρπού. Ε, από τα τέσσερα μέτωπα το ξημέρωμα μα βρήκε με ένα ενεργό, τα υπόλοιπα σε ύφεση. Υπάρχει πάρα πολύ ακόμα δουλειά να κάνουμε μέσα στο πεδίο, μέσα στι δρεματιέ. Ε, και νομίζω ότι οι άντρε και οι γυναίκε του περιοριστικού σώματο, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι, προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο του σε αυτό. Ε, κατά τη διάρκεια τη νύχτα, προχωρήσαμε επιπλέον απομακρύνσει και κενώσεις ότι ε, το θερμικό φορτίο ήταν μεγάλο, μας βοήθησε το γεγονός ότι οι άνεμοι είχαν πέσει, υπήρχε μια σχετική άπνοια, είχε ανέβει σχετικά υγρασία και με την δουλειά που έγινε από τα πεζοπόρα, νομίζω ότι καταφέραμε και μειώσαμε τα μέτωπα. Γι' αυτό και πλέον ε, τα εναέρια έχουν μια συγκεκριμένη αποστολή να κλείσουν λίγα και τα μέτωπα αυτά, ώστε να πάμε σε μια ε, τουλάχιστον οριοθέτηση της κατάστασης.